الناس اجناس الناس اجناس وانت بتستاهل كل خير يا حبيبي وبتستاهل انه ترجع مثل قبل وانا ناطرك لحتى ترجع مثل قبل وان شاء الله رح نشتغل سوا اذا الله احيانا نشتغل سوا بعمل كقريبا مثل باب الحاره اللي اشتغلناه وكنت انت خاطر وعملت دور حلو كثير طبعا طبعا يعني أنا أنا ما بتعرف قديش يعني أنت مكانتك غالية بقلبي و يعني أنت أنا بتمنى لك كل خير من قلبي يا حبيبي، وأنا بعرف إنه أنت قديش مثقف وقديش مجتهد وقديش واعي وعندك إيمان برب العالمين وإن شاء الله يا حبيبي رب العالمين بيشفيك وهي ما إلا محنة ورياح هيك رياح بسيطة وبتصير على راسي مثل كل عمرك يا وائل انت جدع مثل كل عمرك انت جدع حبيبي انت حبيب. جدع شو شو بتخبرنا هيك خبرنا خبريه طريفه يسمعوها هلا شغله هيك طريفه مثلا يسمعوها الشباب والصبايا نحن صرنا 7000 على اللايف آلاف هلا 7000 عم يشوفونا بيستاهلوا منك هيك كلمه كلمه ظريفه ولو سمحتوا شباب وصبايا كل مين اجانا نحن جديد لو سمحتوا اعملوا له متابعه للاستاذ يحيى بيازي بيستاهل كل خير وانا شخصيا بحبه كثير من قلبي شو بتحكي لنا شغله هيك آه طريفه شال الطريف شيروا البث يا جماعة إذا بتريدوا ورجاء اللي فات جديد كمان يعمل متابعة على الأستاذ يحيى لأنه إيه هو اخ صديقه وحبيبه بيستاهل إيه يحيى هلأ أنت أتميت التصوير أو ما أتميت للتصوير التصوير؟ لا لسه بقي لي تصوير يوم إن شاء الله. بإذن الله بعد هدول الجرعتين بصير منيح وبطلع بكمل يا رب يا <تصفيق> رب ان <يا رب>. شاء <تصفيق> الله ان شاء الله <تصفيق> ان شاء الله راح تكمل كتير رح تكمل كتير كتير منيح وهش يعني هالشيء رح يعطيه رح يعطيه انا بظن رح يعطيك دفع كثير حلو ورح نشوف شغلات احلى بكثير من ما انت قدمتها ومع انك انت قدمت كثير شغلات حلوه بس انا متاكد انه رح تكون في شغلات لسه احلى واحلى من هيك يا حبيبي. يا عمري انت يا عمري انت يا عمري والمين بتشجع برشلونه ولا ريال مدريد انا سمعتك سمعتك لما قلت انه انت بتشجع برشلونه انا طبعا بتشجع برشلونه يا حبيبي انا بحبه كثير ومتعاطف مع ريال مدريد <تصفيق> <تصفيق> انا ريال <تصفيق> <تصفيق> بتص... انا هي أيه انا <تصفيق> <تصفيق> بس انا مو برشلوني انا كت كتالوني يعني انا بعد با... يعني هيك <تصفيق> <باشا>. <تصفيق> لسه كتالوني اعمق <تصفيق> من برشلوني طيب انت مين راح تشجع بكاس العالم مين راح تشجع بكاس العالم أنا... هولندا انا بشجع <تصفيق> هولندا, <تصفيق> هولندا. <تصفيق> <هلندا>. <تصفيق> ايه؟, ايه حلو كتير انا وياكم وما... أنا وياك أنا محسن